Перед нагородженням священики помолилися за військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни. Після наш що є, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Першу нагороду отримала мати військового, який шість років тому загинув на сході України, Мирослава Петак. Їй вручили орден княгині Ольги третього ступеня за те, що у 2017 році жінка створила громадську організацію «Єдина родина Тернопільщини». Ця організація займається підтримкою родин загиблих бійців, розповіла жінка об'єдналися для того, щоб допомагати одне одному, щоб підтримувати одне одного. Я думаю, що цей орден не тільки це моя нагорода, а нагорода всіх родин загиблих нашої Тернопільщини. Відзнаки вручили також військовослужбовцю Віктору Голодюку. Чоловік каже, у лавах Збройних сил України понад 20 років. Звичайно, дуже багато цікавих моментів проходження військової служби, але найбільш трагічною сторінкою в нас стала ця неоголошена війна. І найбільше я шкодую за те, що скільки побратимів втратив на рівному бою. Також сьогодні нагородили волонтерів. Серед тих, хто отримав нагороду, 18-річна Катерина Марцюк. Дівчина каже, рік працює волонтеркою у товаристві Червоного Христа. Я лідер волонтерів, працюю в декількох напрямках, нас їх дуже багато, безпосередньо десь 12 штук, це перша допомога. Волонтерити не важко, волонтерство – це як стиль життя, просто ти приходиш, ти цим гориш і, відповідно, це не викликає в тебе якоїсь надмірної втоми і тому подібне. Це дійсно як стиль життя. Леся Продоос, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.